Kas perekonnaseisuasutuses töötab ametisik toib oma venna vennelapse registreerida, Kas arst toib oma lapsele retsepti kirjutada? Kas oma valitsusjuht võib oma tütre ettevõtte palgata tormikahjustusi likvideerima? Alati ei ole võimalik toimingupiiranguid järgida ja korruptiooni seadus lubab erandeid teha. Nendest eranditest tulebki selles loengus juttu. Esiteks toimingupiirangud ei pea kohaldama üldakti ehk seaduste ja määruste suhtes. Näiteks riigikogu liige ei pea end taandama nende seaduste aruteludest, mis võivad puudutada tema erahube, kuigi ilmse huvide konflikti puhul oleks kena seda teha. Näiteks ei pea parlamendi liige, kelle lähikondlane on apteegiketti osanik ennast taandama ravimiseaduse aruteludest. Aga erapooletuna näimise huvides võib end ikkagi taandada, isegi, kui seadus seda ei nõua. Teiseks ei pea toimingupiirangud kohaldama hädaseisundis. Näiteks kui omavalitsuses lõhkeb toru ning avarii on vaja kiiresti likvideerida ja torumees on ametisiku abikaasa, siis on lubatud kasutada abikaasaabi. Samal kaalutusel võib oma valitsusjuht palgata tormikahjustusi likvideerima oma tütreettevõtte, kui asjaga on kiire ja teisi pole kiiresti võtta. Näiteks, kui likvideerijad tuleksid üle mere, aga meri on tormine. Arst võib oma lapsele kirjutada retsepti eelkõige siis, kui tegu on häda juhtumiga, näiteks nädala vahetusega ja retsept on vältimatu lapse tervenemise huvides. Muudel juhtudel võiks retsepti kirjutamine jääda kolleegile. Kolmandaks ei pea kohaldama toimingu piirangut, kui ametisiku asendamine pole võimalik, sest ei ole võtta asendajale esitatavatele nõuetele vastavat isikut. Näiteks ei pea lennundusjärelevalvet tegeva ametisik end taandama oma vennaettevõtte lennukite kontrollist, kui valdkonna tehniline teadmine on olemas ainult temal. Sellised erandid on väga harvad, sest kaaluda võib ka lähiriikidest spetsialisti kaasamist. Igal juhul tuleb selle erandi rakendamisest beebist teavitada. Neljandaks ei kohaldata toimingupiirangut, kui asutus tagab oma töökorraldamise. Näiteks kui asutuse juht kehtestab painliku reeglid, kohalduvad need ka talle. Ka selline erand tuleb avaldada asutuse veebilehel. Viiendaks võib toimingupiirangut piirangut ka rutiinsete otsuste puhul, kus üksikasju pole vaja kaaluda ja käitumine on nii öelda mehaaniline. Näiteks arvetemaksmine, saatmine ja muu selline, aga ka sünnitõendi väljastamine. Korruptioonivastane seadus lubab erandit ka organisisese valimise korral. Näiteks, kui volikogu moodustab komissioni, mille etteotsa soovib volikogu liige saada, siis võib ta enda poolt hääletada. Toimingu piirangu erandit võib kohaldada ka siis, kui seda tingib oma valitsuse eri Näiteks on tegu saarel asuva omavalitsusega. Kui Kui jäätmeveolepingu sõlmimine naabervalla ettevõttega oleks ebamõistlik ja eeldaks mereületamist ning seetõttu tõttu jääks prügivedamata, siis on teatud juhtudel põhjendatud sõlmida prügiveoleping linnavalitsuse liikme osalusega ettevõttega. Selline erand tuleb avaldada oma valitsuse veebilehel.